Дивіться, що поробили. Нашого боротьбу. Ті вулиці, ось о, хати є, які ще трошки ціленькі. А, є такі, що вже геть нема до чого вертатися, ви самі бачите, воно людей. Ми приїхали, ми втікли, ми півтора місяця тут були під ними, а потім вже без світу, без води. У ну, мене просто що мати, після 82 роки, Ми мусили вже їхати. Їхали, тікали, під бомбюшками, по полях, тікали, бо що ж, 8 чоловік у машині, один на одну. Так, я думаю, встановлюється, і ми повернемось сюди. Надіємося, що під'їхали, що могли, викопались з-під руїн. Я тут працюю, працювала в цій школі, директор школи, бивший. А потім мене звільнили. Ну, це такі нюанси, тому що наша школа призупинила навчальну діяльність. Ви самі бачите, що школою твориться. Ні, в селі російських військ не було. Рядом були, в посадках стояли, в самому селі їх не було. Бувало, приходили, магазини грабували. Там туди далі у нас жінка тримала власний магазин, то вони винесли все, навіть просрочений майонез, а так, ні, не було у нас. Набігами були, але в селі не стояли. Скільки залишилося, не знаю, ми тільки почали повертатися, тому що буквально третій день, як Люди повертаються в село. Зараз я вам навіть не скажу, скільки у нас на даний момент. А на той момент, на, на початок, повноцінне село у нас було 400 в чомусь, ну там до 500 людей за пропискою. Взагалі проживало тут а, і другий відділок наш, ну туди ще не пускають людей, тому що там росіяни стояли, от ж півтора кілометра від нас. Деякі будинки більш-менш, але теж треба прикладати багато зусиль, багато старань, щоб їх привести до ладу. А взагалі, ви самі бачите, село зруйноване повністю, живого тут практично нічого не залишилося. Навіть ті будинки, які більш-менш, і туди там, то вікон, то криші, то ну, там дуже багато теж треба приложити.